Emlékeztek még a Kesmára? A kormány közeli még 2018 végén jött létre, és akkor döntöttünk úgy a szabadpécsel közösen, hogy teszünk elene valamit. Amikor bepereltük a gazdasági versenyhivatalt, amért engedélyezte a Kesmere létrejöttét, mi magunk is elbizonytalanadtunk, hogy sikeres lehet -e egy ilyen eljárás. De ma végre a kezünkben tartjuk a jogerős bírósági ítéletet. Ma Magyarországon a propaganda velünk élő valóság. A szabad sajtó és a független tájékoztatás olyan kincs, amit együtt kell megóvnunk. Még nagyon sokat kell dolgoznunk azért, hogy valóban ilyen sajtóból tájékozódhassunk. Tarts velünk, tudj meg többet a kesmeperről és támogass minket ebben a küzdelemben.